هر کسی آن روز تو ددو نگریمی کنه، ماد همونه که برود، زنون نگریمی کنه، یه سالانی ما زینه بب، شبنو نگریمی کنه. تو بی لباس تو تو خونه گریه میکنی تو خونه گریه هر دفعه که دلم برات میگیره حسین قابشمو نگاه به این لباس میکنم سال و لب واسه خوش تو خواب میبینم به شب انتماس میگن هر دفعه که دلم برات میگیره حسین و نگاه به این لباس میگنم سال و رو وازه یه لب خشک تو خواب می‌بینم به شمالت واسه می‌گه بگو چیکار کنم تا تو خلاص کنم و چه بگو چیکار کنم تا تو خلاص کنم دشم رو بزنم یا که التماس کنم دشم رو بزنم یا که <متحدث> <متحدث> می دونم با این گریه می کنیم هیچ کسی هم من باد خاطر نتوش هیچ کسی هم من خاطر نتوش با این دازه ای درام دل هره برداش توغت گهن خنجر و رگ هندره نداره صدا میزدی ولی صداس جوهره نداره یه وقتی در از این رگای برز صدا بلند شو و خایا یا یا رگه رگه هنجره نداشت صدا میزدی ولی صدا جوهر نداشت به جای ما در روز برات خوندم و لالای واسه بچه از گرفت بود راه حلق قت رو، هر از اشاره ی چشاد خون دماس، هر بدو از اجاره ی چجاس خون دماس، دست جان، دست جان، دست جان، دست جان، دست جان، می دونی. چی داره زیین وضعیت میکنه؟, میکنه؟ نشد به جای مادره فرات تو مادری کن به سین من نذاشتشه فرات تو خواهریکن نشد به جای مادره فرات تو مادری کنم؟ تو سیل من نذاشت شد برا تو خواهری گرد تو رفتی و مسیر من به کوجای شام خود زینب تو چقدر هر تو مجلس حرام یه قد به توهیر کرد به امتصارت کرد به من زن نبودی ببینی نال عجیب انگشت تو طرف من گره کجا بودی حسین اسم کلیز رو خواهرت گذارد رفتی و مسیر فرش به کوچه آی شام خورش زینب تو چقدر هر تو مجلس حرا بگم یا نمیدونی چه گردی شدم حسین چه شبها که از خواب پریدم حسین سارت نرفتم که رفتم حسید شراب ندیده بودم که دیدم حسید شراب ندیده بودم که دیدم هر سرت سال